Já og komuðu sælr. Eh velkomin í Fyrirata podcast. við ætlum akkur að þetta séu vikulegir þættir þar sem að við fáum mismunandi fólk til þess að spjalla saman. Eh a 2 í hvert og í þessum fyrsta þætti eh þá erum við hinga vætt eh ég Halldórur Jónsson núverandi oddviti Pírialda í Reykjavík og Dóra Björn Guðjánstóttir sem að er uh, væntanlegur <lacht> undviti Pyrrata í Reykjavík og er að fara að leiða kosningaparættu fyrir okkur. Kvæntu sæl. <lacht> <lacht> sæl. <lacht> uh, já, við ætlum að fara aðeins yfir uh, nokkur Pyrrata að borgarþingd nálefni. Við, við ætlum kannski að byrjað aðeins á uh, að kynna þig, Dóra og já. þinn bakgrunn, svona þína lungu veru í Noregi og hvað Þú telur hafa lært að því og no, kannski muninn á Noregi og Íslandi, svona politíst. Já, hann er nú talsverður, sko við séð. Það er nú máli. Það er nú séð smá að því í fréttum og, sko, og það eru uh, sko hvernig kultúrin eru við séð. Og út frá því þá ætlum við kannski að uh, ræða svona af hverju píratar, af hverju þú heillaðist að píratum svona úr fjarlagið og á koma hinga og skella þér með og mm -hmm. uh, hvernig við sjáum píratar afkurra þetta mikillegt og afkurra þetta heillar okkur. Uh, og svo líka síðan uh pirata pirata í borginni sem verður sig líðræist tól sem að við hem verið að fróa. Mhm. Mm uh og síðan kanskje uh mikillegt til að huga til, til framtíðar sem er aðgengi allra að líðræðinu. Hvernig getum við látið þetta virka til þess að allir geti tekið afmannan þátt? Og hvað þýðir aðgengi í svona samhengi? Nákvæmlega, hún veit. Já, e, getum það kannski að fara að vinda okkur í, já, e, þú varst í Noregi í hvað, sjö ár? Já, Samfleitt. ég flutti út 2009 til að fara í ná og menntaði mig í heimspeki og alþjóðarfræðum í Noregi og, og svo fóri líka skiptunám til Berlínar mm -hmm. og e, Og þar upplifði allt aðra stjórnmálamenningu en það sem við búum við á Íslandi í dag. Þar sem að stjórnmálafólk tekur raunverulega pólitíska ábyrð. Mm -hmm. Þar sem að stjórnmálafólk er uppteki af því að, eh, að kjósendur berir traust til þeirra. Til dæmis, þannig að það er algengar en ekki ef að eitthvað kemur upp á og til dæmis ráðherrar missa traust út af einhverju máli. Eh, Hvers svo mikilvægt eða... eða sko eða þannig sé lítilvægt að er þá, þá fara er frá og það snýst ekki um það að þeir e, vilji e, vi, e, veist, e, mér finnst við vera svolítið í því en á Íslandi að margir líta svo á að ef, ef að þú ferð frá sem stjórnmálamanneski þá ertu að viðurkenna mistökum þín Já, þú veist að kingja stolti og Já. eitthvað svona e, veikleika merki að þurfa Já. <laughs> Já. að Já, nokkvælega í ertu að segja að ég gerði eitthvað rangt og og og þar snurrar fer í frá en en það er náttla miskilningur á þessu eh, öllu saman finnst mér vegna þess að þetta sníst um það að þú hafir traust frá þeim sem að gefa þér umboðið og mér finnst stjórnmalafólki norið vera miklu meðvitaðir um um þetta. Já. Þannei að að, að jafnvel þó að margir margir út í samfélaginu séi ekki sammála því að að, að sagt, hafi gert eitthvað rangt að fer hún frá út af því að hún vil halda trusti almennings. Já, og, og kannski á embættið laskist ekki og geti haldið áfram án þess að eitthvað svona sé að trufla. Sko. Ná, kamlega, svo þetta fari ekki að grafa undan bara trusti á stjórnmálum almennt. Akkurat. Þannig að mér finnst það alltaf, mér varst mjög fallegt að horf upp á þetta og þetta var auðvitað algjörlega nýtt fyrir mér, Æ. að það hérna sjáum við og horfum við upp á stjórnmálfólk sem bara setur sama hvað, hinna raular og tautar, Og það er algjörlega galið, sko. Já, ja, þetta er eitthvað sakailega harka alltaf, það er eins og fólk uh, hafi barist svo mikið fyrir að komast í þessar stöðu og þá bara um leiðu og það gefur eitthvað frá sér. Þá er það bara búið, sko. Það er svolítið pælingin. Ná, no, komlega. Algjörlega. <laughs> Aldri mikil að mikil að mikil að mikil að mikil að og og hérna og ég man til dæmis eftir einum ráðherra sem að fór frá eftir, eftir ákveði mál sem að sem að þótti til dæmala en en hann hafði að fara frá hann var eh var hluti af sosialistískum venstrepartí sem er í eins og eins Noregs og, og, og Og, og og það var tengt einhverum peningum sem að var verið í í félagsskap sem að stóð fyrir sjálfsvarnarnámskeiðum fyrir konur mm. og fólki sem að stóð að þessum félagsskap var tengt flokknumann sem þó var ekki beint og var hlaut einhverskonar eh fjá, fjáræksstuðning frá frá eh ráðuneytinu sem að komi sjálsu ráðheranum ekki við það var ekki hann sem fór yfir þessa umsóknir en hann ákvað að fara frá af því að hann sagði að þetta skiftir ekki máli hversu slæmt eða gott að þetta sem er sem skiftir máli fólk eh er eitthva fólk annars út sem er trystir mér ekki til þess að vera í þessu embætti. Og hann hjálta áfram og sterkari fyrir vikið og það er það sem er mikilvægt að þegar þú sínir þú ber virðing fyrir þissu á þannan hátt þá ertu líka mögulega bara að styrkja veg sem sem pólitikus. En annað sem að mér finnst vera munur á milli Íslands og Norrēgs er þessi pólitísk menning, þessi líðræðismennning að fólk almennt miklu meðvitaðar um það að líðræði skifti máli. E, það er ekki menn lít, sem mikilvægt gildi. Mm -hmm. sem, er, sem að þarfa að sko, standa vörðum. Já, líðræðið þá í víðum skilningi. Já, og það er oft að tala miklu meira um það, að hver, hver er svona líðræðislega aðferðifræðið sé, mm -hmm. bara meðal fólks, þú veist, í fyrirtækjum, í stopnunum, það snýst ekki bara um hvað þú verður að gera eða hvað stjórnarskráin segir, það snýst um menningu og meðvitund um það að allir að eiga að heyrast og, og, að, og það að þú eigir að geta sem sagt Þú átt að búa til að há, hafa samfélagi sem að almenningur er hluti af ákvörðan að tökum færlinu. Mm -hmm. Það sé ekki þannig að, að fulltrúar síti bara einhver staðar og ákvöðu, allt heldur verður líka að hlusta á almenningu og ja. vera í tengslum við hann. Hérna er sko <coughs> þessi lífraðisvækning finnst mér oft mjög tengd sko við, við kosningar og kröfum þjóðarakvæðagreislu sem er náttúrulega Uh, mjög mikilvægt út að fyrir sig, en mér finnst stundum og það er kannski fyrst núna, kannski bara á undafninum fáunum árum sem að fólk er farið að vera aðeins miðvitaðar um að þetta, þetta er tölvært meira sko, það eru alls konar ákvarðan að ferlar og fleira sko, sem að, sem að þú losnar ekki við og getur ekki alltaf útís bara til sko atkvæðagreislu. Ná, kom eftir þú heldur snýst bara um að taka fólk með sko allar leið. Algjörlega, og hafa samráð líka þegar það er ekki mögulegt að hafa einhvers konar þjóratgæðislega annað. Þegar fulltróðar eru að standa þessar ákvörnartöku, það verða þeir samt að hlusta. Og svo um, ég líti alltaf á líðræðið sem svona eins konar tré, mm -hmm. þannig að þú ert með á greinar sem eru hlutir eins og upplýsingafrelsi, uh, stu, frelsi internetsins og, og netnneutralati og svona hlutir. Uh, og og já, bara það að, að það sé jafnrétti í rauninni að fólk sé í stöðu til að taka þátt að hafi tækifæri og möguleika til að taka þátt svona út frá félagslegum aðstæðum sínum uh, og og og þessi prinsipp komur saman í þessu tré sem að er líðræði. Já. Þú sést líka jó í ýa ég meina frelsi fjölmiða er utaniga hluta þessu og, og hérna Þannig að, að, að út í Núri þá er miklu meiri meðvitund um líðræði sem svona heildar huguttak og, og að, að það er einmitt að standa verð um öll þessi, þessi undirgildi ef við getum kallað það svo. Já. Að, hérna. Það er kannski þetta sem að hefur heillað yfir pirataða. Já, og þetta Já. var nefnilega málega. Ég var svona líðræðismenningar nördi einhverstaðar einn í útlöndum og horfði á Ísland og sá hvað var mikið að hérna og, og, og á hvað svo að e Já ég, ég sem sat í utlendum og horði upp á okkur og og sá að það var bara eitt flokkur sem var eitthvað að spá í þessu og það ja. var auðvitað píratar. Mm -hmm. e, og mér fannst að alveg magnað að finna einn flokk sem að væri einmitt þona í rauninni sko nýþenkjandi með við hversu lítil meðvitund meðvitund það er um það sem máli inn í Íslandi. Ja. Þannig að það var útilauðnelegt og það var á staðinn fyrir að jákvað að taka þátt í í og endaði svo á því að flýta heim út af píritum einmitt Já, það, það sýnir mikilvægið, það <laughs> er <laughs> bara frábært að þetta laði fólk bara að, heim aftur. Já, og ég nú <laughs> ekki, það er, ekki svo, á, það er máli, ég er nú ekki svo eina sem hefur flutt til Íslands út af pýrætum, það er nú bara nokkrir fulltlúrf pýræta sem hafa gert það, það þannig að það er eitthvað við pýræta sem að, að laðar fólk aftur heim til Íslands og það er nú gott í, í ástandi þar sem að ungt fólk fyrir til útlanda og hérna fyrir nám og kemur svo gert neitt aftur heim. Akkura. Ja, aft. Þannig gott Allt, að. Það sem a... við sem hildur, <guljur> <eitthvað, guljur> akkura. Já, sem að ja, blæsa fólki von í brjóst sko. Það er mjög mjög gott. Já, ja, fyrir mitt leiti já, það, það var, sko, þó að ég sé nú tölvunert sjálfur og menntatölunarafræðingur og <guljur> þá vaktir sko, og og svo sem að það væri til píratar flokkur eða flokkar við að svona og sem að verið netflokkur Það, það að það eru stofnaði pirataflokkur vakti ekkit, hérna, ekki hérna, ekki að teglu mínu alveg strax, sko, það var ekki fyrir en ég sá að það var að það snýrist um að hugsa hlutina, svolítið, dýbra sem ég fór að heila staðið, sko, mm -hmm. en það var ekki bara eitthvað svona internet, netfrelsi, heldur svona, heilst að hugsunum líðræði og réttindi fólks, sko. Nógamlega, <laughs> <laughs> það er nefnilega máli þetta er, Þetta er heilt hugmyndað kerfi. Og einhverjalt sem að hefur dýfkaðsoltið með árunum eftir því sem að við hefum bara froskast. Það finnst það bara mjög gaman að fá að vera með því. Algjörlega, það er yndslegt. Já, en svo er mitt spurningin með sko, af hverju píratar og, mm. og, og og það og hérna. Og það er nú máli að, að í gamla daga var hann alltaf þannig að Að almenningur varð að treysta kjörnum fulltrúm í blindni mm -hmm. vegna þess að fólk hafði ekki aðgang að þeim nöðsynlegu upplýsingum sem þú þarft hafa til þess að geta tekið upplýstar ákvarðinu já, um mál. Og veita aðhalt. Og veita aðhalt, já. já. Þannig að það var auðvitað þannig að, að þú hafðir ekkit internet og, og fólk fekk bara að blöðum sem það þurfti að setja og það var auðvitað í sjálfsir ekkit skrítið að það að, að var ekki að færi allra a, já, a, a, að... Bara Tæknilegar takmarkarnir, já. Þannig, að, já. þannig að internetið kemur mjög sterkt inn í þetta því leyti að það er svo gott tól til þess að vinna eftir þessum gildum. Nefnilega. getur haft í prinsipinu sko, alveg jafnt aðgengi allra upplýsingum, það er bara ákvörðunum, ok, við stað þess að hafa eitthvað í skjölum eða í einhverjum innri tölvakerfum þá ætlum við bara að opna á, sko, það, þá þá þarf fólkið að, að vita hvað þar var leita að það þekki að ykkur til þess að eh sitja síni hluti heldur geta bara nálgast e, nálgast hlutin sjálft svo á ein forsendum og það er ekki það sem að hefur auðvitað breyst svona síðast í 20 30 árr að, að fólk hefur aðgang að upplýsingum og þarf ekki lengur að treysta kjörnumfulltrúi í blindni það getur sjálft haft eh upplýsingaskoðanir um um stöðu mála og, og, og Og ég meina almenningur veit oft bara betur enn stjórnmálafólk eða þeir sem eiga að taka svona ákvarðanir eh, hvað sé best að gera. Já, hvorað. Og þeir svona er nauðsynilegt að eh, sko samlega þessum möguleikum sem við stendum núna framfyrir, þessum möguleikum almennings til þess vera upplistur, til þess taka þátt, eh, að búa til það umhverfi þar sem almenningur færi að taka þátt, færi að vera hluta þessu ákvarðanartöku færli. Já. Eh, af því að þá verða betri ák Það er, það er alltaf okkar stað að það stað trói er, það... er bara mjög lókist sko að finna, eftir því sem er fær fleiri og það er engin manneski veit veita allt um allt sko eftir því sem er fær fleiri á borðinu og mismöndi reynslu heima svo framiðir það getur því dýfkað ákvarðan sko. Algjörlega ja. og, og ég meina það sýnir sig líka bara, þetta snýst við, ekki bara um ákvarðan töku ferlið sjálft þetta snýst líka bara um aðhaldið að, að það sé hlusta á almenning Til dæmis þegar, þegar fylgtrúar eru að gera eitthvað rangt að, að, að almenningur fylgist með og láti í sér heyra á, þegar alls. það er verið að gera hluti á einhvern annan hátt en, en væri best á kosið. Við sjáum það bara að varð hérna hrún, <hanns> það varð hér hérna hrún <hanns> út af því að meðal annars að almenningur fylgdist að einhverju leit ekki nægilega vel með eða var kannski á. ekki stöðu til þess eða anna. En, en þetta er eitthvað sem við þurfum að ebla að bæði það að fólk hafi aðgang að þessum nöðsynlu upplýsing til þess að veita fullt rum en líka bara meðveitund almennings Já. um þetta mikilvæga líðræðis hlutverk akkurat. að veita þetta aðhald. Freist ekki alltaf í blindni. Og, og menningin hefur mjög mikið breystað fyliti hér. Það er, það er allavega klartmál. Það er bara spurning í, í hvað farfið það fer og akkuratinn svo segi hvað, hvort það er skapað umhver fyrir afhald almennings eða ekki. Sko. Já, nokkvæmna. Og svo mér finnst alltaf áhugavert að ræða þetta í tengslum við sko, dvínandi kostningaþáttöku. Uh -huh. Út af því að það er oft að tala um að þetta sé ákveðin svona líðræðiskrísa og fólkin enn er ekki að kjósa og, og svo framvís og svo framvís. Og það er að sjálfsögðu alveg rétt að það er vandamál. En ég vil snúa þessu vandamáli við og spyrja af hverju erum við þá ekki að búa til annan vettvang fyrir fólk svo að fólk getur tekið þátt á þeirra ein fórsendum mm -hmm. þar sem að það er, á því að fólk er á internetin að ræða stjórnmár, fólk hefur skoðanir, við sjáum það, við talaðum um að ungt fólk ha, sé, sé Æ, sá ja. hópur sem að tekur minnstan mm -hmm. þátt, en ungt fólk rökræður á netinu, það er, hittir stór rökræður, það Og hefur sterkar skoðanir, skoðanir. Það, það, það sést sko í rannsóknum á ástæðum fyrir þátt að ykkur leysi, að það Nei. er ekki, það er ekki áhuga le Er, og í sko mín hugmynd er svo að að sé vegna að þessa fólk er komu nóga að þessu kerfi sem er gamaldags mm. og vill fá að, e, að, að, að það tekur þáttum vill kannski að þær þáttökur rásir e, sem samt verði valdældar og og, og, og og tengist betur inn í hi raunverulega vald þar sem að þar sem að eru svo endinguteknar sko eða ja þanna hérna ég held að það sé nauðsynlegt af því að já, fólk eru að samna undirskriftum þú veist það er ímislegt sem að sem að er gert annað en það að mæta bara að kjósa fjórir á fresti Eni. og það er á það ekki að vera eini möguleikinn til þáttugu. Já, það kemur um mitt að því hvað hefur verið gert í, í Reykjavík í þeim öfnum og hvernig við getum haldið áfram á með það og lyftið upp á hærra stík. Nókamlega. En, en það ætlum við að taka eftir stutt hér. Velkomin aftur. Takk. Ja, nú ætlu við með aðeins að ræða um uh, líðræðistól Reykjavíkur borgar. Yes. Þar stættum manni náttikala þetta fyrsti hugsku betri Reykjavík. Já. Sem að var var nú sett upp á, á síðasta kjörtitímabil og uh, er orðið svoltið svona margfætt. Mhm. Mm uh, byrjaði svona sem bara einfalt svona rökræðu tillögukerfi þar sem að fólk getur rökræður tillögur á netinu og sent en en svo hefur komið út fyrir þessu líka e svona árlæg kosning um framkvættir uh, sem ma kallast hverfi mitt einmitt eh uh, og svona ég get kannski byrjað byrjað bara á að rekið mína reynslu á þessu sem a, sem er sortu sú svo að eh uh, hverfi mitt hefur náttlega gengið án vel og þáttaka fer vaxandi og það er búið að bæta við uh, fítus upp og svona og uh, þetta er sortu komið til að vera en en svona himparturinn kannski ekki alveg nóg vel eða allavega ekki jafnvel og, og hverfið mitt mm -hmm. og ég, ég held sko að e, það sé miklu litið vegna þess að sko í, í hverjunum mínu þá er, er fjármagn í útlita fyrirfram, það er það sem að hefur látið þetta virka, það er runnuförulegt peningavæld þarna undir. Nókomna, og það er svolítið mikilvægt eimmit að sé, þegar maður er að búa til svona líðræðist tól eða möguleika almennings til þáttöku í líðræðinu, það hafi runnuförulegar afleiningar þyllast líka séu þetta ja. traust á á kerfinum og slíkt þanna svo að fólk missi ekki bara nú við dampinn og <laughs> ja hann er blemalli af því að viðum tala svolti um þetta stimbilsamræð sem mm -hmm. er stundum haft það er kanski ja fólk hefur möguleika á að senda inn hugmyndir fólk hefur möguleika til þess og hins ja. en ef að það hefur ekki raunverulega afleiðingar þá hættir fólk auðvitað að taka þátt og nennir það sig ekki ja ja ef að, ef kerfið sjálft tekur rétt ekki alvarlega sko, til högsta sem eitthvað til hliðar sem er svo sem sniðuð en en svo erum hérna nákvæmlega, nákvæmlega. Við, svona, já, við hérna með alvörum ámálin. Nákvæmlega, nákvæmlega. Þetta er svo sem já, við erfnæki þið getið að stúlla eitthverri í þessu akkurat. og en við tökum ákvarðanir hérna með. Ja. Þanne <litt>. já, hverfur mitt þegar gengur óskilega vel. Og og, og og þáttaka hefur verið að aukast frá ári til árs þaðeiki. Ja, það þátt aðeins snifur en á þessu kirtugímbi li hefur verið alltaf vaxið á milli ára sko. Já. Og það það er, fyrir, það er taka þetta rólega og það já. er bæta við að fólk geti já settir myndir og, og tengt við staðsetningar á korti og skrifa ítarlegra í sko lýsingar. Nú núna þetta ár sko við erum búin við hugmyndasöfnun. Eh mm -hmm. þetta ár er er sko eh farið mjög meðvitað í að tala við þó sem að senda við hugmyndir hafa samband mm -hmm. og hjálpa fólki við að taka hugmyndir áfram sko. í stað þess að, að þetta sé þannig þetta sé bara ykkur, ykkur kassi sem að hugmyndir fara í. Og svo bara nei, þessi passar ekki og, og það, það getur verið frústurandi fyrir fólk sko, bara Nefnilega. að það geta ekki fyllt eftir og geta ekki tekið sko samtali um já og ok, ef ég breyti þessu kannski aðeins svona myndi það þá, eitthvað. Algjörlega ja. og það er kannski máli að það hefur verið, það stundum verið bara einhver svona praktiskar takmarkanir á því að, að, að hugmyndi geta orðið að vera eitthvað, en það var hérna verið að segja ó við viljum hlusta þó hefur hinn er góð hugmynd en akkurat hún virtist að vera eins meira svona mistu þetta rosalega mikilvæga góða breyting og, en er ekki alveg að segja að ég meina aukin notkun eh uh, hverfisins míns og og þessar tóla allra hefur nota fara í samhliða áhuga ákveðins fólks á þessu málaflokki þar sem hefur þetta verið að styrkjast algjörlega sko já já þetta Já <laughs> náði því sko já já ég, ég heldta við við máluveig Alveg hæla okkur fyrir það sko, að við höfum tekið þetta og, og láti þetta blómstra á þarna svolítið, við höfum það, það alveg skuldlaust. Já, ja. og, mér, og mér fannst svolítið fallegt að heyra það að þegar við heldum borgarþingið, þá var hana, hópur sem að gegludýraeygundur sem, töl, sem töluðum að það væri ekki nægilega mikið hlustað á þá ja. og það væri ekki mikið samræða haft þá um mm. ýmisleg mál. En það voru, þeir bara farnir að fara fram hjá kerfinu og voru bara farnir að senda inn hugmyndir í, í hverfið mitt í staðinn sko sem að verður þá raunverulega að geta Já, um það, þannig að það er mjög Já. fallegt að sjá að það gerast líka sko. Þeim, en hvort við reyndar líka yfir alltaf þess að hundagerði sem bara voru sett upp í gerinu þetta voru ekki kanns. Vur... alveg neigilega góð og Nei. ekki, ekki viðhaldið og þannig hefði mögulega geta komið inn sko betri útfærsla ef að það hefði verið sko haft samráð alla leið við já. fólkið sjálft sem er að leggja einn af því að það er þar sko hundaeigendur sjálfur til dæmis sem að vita best hvernig sú nauðar líta út og Ná, er kanskje mjög allskólar hugmyndir sko. sko. Já, og um það, um já og það með útfærslu. Já og það hefði við það þurfti gerast snemma já. svo að ekki fari í einhverra framkæmda vinnu áður en áður en það er að braða að hvernig þetta einn nákomra að vera. Já. Þannig hætti mikið þetta er mikill mikil arðómsferli sko alltaf að, að vera að slípa til sko hva hvernig er eftir að bæta og læra af sko. Nó kom lær. Það sem munta er gengið. Já, ég hef einu sitt senta einfulta hugmyndum í körfumi mínu. Ég bara það er alltaf þann smá já, já. smá hluti sem er hægt er að bæta hér og þar. Já. Og það er ekkert skríta að einhverur fulltrúar rúta út í bæ. Víti ekki nákvæmlega um allt sem að þar. Ýmið er að við erum að tala um bara svona smá framkvæmdir hér og þar sem að við þurfum almenning til les að benda á, að benda að á það. Hver, á hver, það var stundum sagt sko sumir sem að gangbliðanta út frá þetta Ég þetta séi eitthvað sem var borgin á að sjá um kortið er sko sem að miðst alltaf sko, ágætt svar við því sko, að, að það er ekkert sem að borgin <gjum> sér um séum sjálfgrafa þetta Nei. er alltaf sko ykkurskona ferli já. sem að snýst um að sjá að það far eitthvað að laga já að taka síðan ákvörðun um að útluta peningum og og mannskapi eða gerað að gera það, sko þar að þafn er virði að draga bara fólkin ní að vera með í því ferli sko. Já, í, í stað þess að þetta sé bara eitthvað staðar inni í kerfi sem er bara auðsjáum allt sko. Já, já og ég meina ja. og það er það náttúrulega en málið er bara að við erum að hleypa ja. hina fólki inn í kerfið ja. svo að fólk geti verið hluta af því þannig að betri ákvarðanir ja. veru teknar en þetta. Þú linkar bara pengin. með með og gaxsæjum hættist sko. Það er bara að vera að draga þetta fram og hafa þetta bara fyrir uppmönntjöldum sko hérna ja. er það sem er verið að vera á <hæt> og þá fer þannan far veg af því það hefur já, það hefur alltaf verið þannig að fólk hefur verið að pikka hingað og þangað og hafa sambandi já, já, og það við gjörnafylldrúa eða starfsfólk og við mitt. Og það er mjög gott mál. Já, þetta er bara er að, að formgera kannski, nú, þetta fyrir ekkert. Sko, já, já, þannig að þetta sé líka bara auðveldara og aðgengilegra fyrir fólk. Þetta er svolítið svona eins og þegar, hérna, ef við erum að taka eitt dæmi bara mannréttindi almennt, það er oft sagt að við þurfum ekki ert að hérna, ég meina samningu samlegin þjóðuna um réttindi fallas fólks hann kom til ekki út af því að hann er að bæta einhverju við mannréttindi sem voru tilnú þegar heldur út af því að það var, var ekki nægilega verið að fylgja því eftir Já, formkjöra Já, af því að það er einkur þú veist maður er kannski ég meina að segja ja borginn á bara að retta þessu en ég myna, er alltaf takmarkar uh, takmarka við peningur í boði og fólk þarf að hafa vitneskju til að gera gert hlutina þannig að jae einu og bara mikilvægt að setja að á blað og það er bara mikilvægur líður í allri stjórnun sko þegar maður talar um ekki upp um, sko, svona rosa stórt apparat eins og borgin er að vera með sko bara eh uh, hnitmiða stefnumverkun og og bara markmiðasetningu til þess að það sé vill allra súmu blandi ja eh uh, ég hef til dæmis leitt sko stefnumótun í upplýsingvastefnu borgarigna og þjónustustefnu sem að sem eru bara nokkur einfaldir punktar sem að virðast þína uggleysir er <laughs> mörgum Já. en en að það, það skifti miklu máli að hafa þetta niður á blaði og þá er eh uh, tekur starshópur kvetta og vinnur áfram og uh, gerir að skónar aðgerður úr þessu og svo fer fram eigi sko nákvæmlega svo eftir tínaist ekki og Er, er, er það sé ekki bara eitthvað sem á að reddast af sjálfu sér. Nei, nóg komlega. Það kom sjaldnast á. þannig. Ef ef það væri þannig þá, <laughs> já, þá væri náttla allt bara fullkominnar. Já, einu. <laughs> <laughs> það var fullkomnnara. Allt fullkomnnara. Já, ja. Já, já, en þetta er nefnilega málið að það er það sem að, að, að ég hef kannski séð sko að það er líka hægt að vera með alls konar stefnur og alls konar góðar hugmyndir en það þarf líka að fylgja því aftur. Já, akkurát. Og, og það þarf oft fólk að koma borðinu sem hefur upplifað ja. það að það er ekki verið að gera þannig að vera. Ja, akkurát, já, já, já. Það, það er önnur gangreini sem að kemur stundum að svona stefnumóttur að... að þetta sé bara eitthvað á blaði og sé bara að verið ekki endilega fyllt eftir en það far kort við það það var að byrja við það sé þetta sitt markmið. Já. Og svo svo þar líka vinna mjög markvist af því að fylgja þem eftir. Það Já. er að fá þann Og og breyta menningunni og reyna að gera þetta svoltið hluta að kerfinu sko. Já. Það sé ekki eitthvað svona sniðugt sem bara til hlíðar og einhver sér málaflokkur. Mökumla. Það sé bara hluti innbyggt sko. Já. Það nefle bara það. Það er mjög mikilvægt. Já, og hérna, þetta kemur svolítið inn á, inn á annað málefni sem, a, sem að ég hef hef mikið um undarfæri sem er sko samráð við, ég meina, fólk borginni uh, og ímils um hagsmunasamtök og einstaklinga um það þegar við að móta svona, já, stefnur, já, hvernig, um það hvernig stefnum er framfyllt út af því að, hérna, Og, og þetta stimpilsamráð sem við vorum að tala um að því að það er eitt að segjast að vera með samráð og segja að hagsmunasamtök og yrþeklingar það fengið að koma að, en ef það gerist það seint að það er ekki hægt að breyta um kurs, ja. það hefur það engin raunverulega áhrif. Akkurat, skiptir mála að það sé alveg frá upphafi og, og virst sko, akkurat, Já. Þannig, þetta, er, þetta, er, þetta er nokkuð sem þarf bara að vera á hreinu sko, Já, hvernig þærlið er og Já. E það að þetta skifti máli. Já nákvæmlega. Og að þetta er vísastiglega fengið að heyra frá eh um, frá ímsum sérfræðingum í málinu um fólks og og og líka ég meina ja og í bara í málinum mun fleiri jarðsettir á hópa að, að að þetta snýst ekki alltaf um sko að nota meiri peninga í málaflokk til mm -hmm. dæmis þar er það sem ég heyri svo oft. Já. Það er bara verið að nýta peningana eh á hárkvisara ja Já, já hún, skilum já, betur. Ég. Hann eh þá með því að hlusta á hverr er eru þarfinnar nákvæmlega sko. Ekki bara að segja nei, við vorum að auðka hérna sko fjár, til ykkur og hvað er það vandamálið? Já. Þeir að það kanskje geta undir til að fara í rétta hlutir sko. Nei, það er neblet máli og það og það er og það er það sem er erfið, þetta er út af stórt kerfi og ég meina og mikið af fólki og og mikið af þörfumálskunn og svælais. Þar segna verða sérfræðingar og bara ymina einstaklingar hagsmuna samtök allir sem að þekki vel til að koma að og og og móta já, bæði stefnu og framfylgð og ja þannig að ég, mjö, þetta er alla eitthvað sem mjö er mjög smígiklegt að tala um A, ja. og, og, og þó að sé jafvel vera að gera þetta nú þegar þá er rétt að gera þetta betur og fyrir og og á að breiða rétt algjörlega sko ég held að þar hefur við mið fullt þeirindi Já. til að taka, taka svona laga áfram og bara vera, vera <laughs> husta sko þetta <laughs> yeah, er svo sem að bendir á uh, hvað betur mætti fara í þessum ferðlum sko. já, út af því, því að það sem að pírita standa fyrir er þessi valdreifing a að vi, við höfum kannski aðra sýn á að það hvað er að vera fulltrú í pólitík heldur en margir aðrir flokkar hafa já. við viljum vera einhvers konar eða hvað að segja, er gjallarhorn fyrir almenning eða, ja þessu brú að á milli, brú á milli eða tengingin á milli, að þannig að fólk geti á því að, að, að, að, að, að, að við erum auðvitað að reyna að dreifa valdinu með beinulíðræði á mörgum vettvangir en þar sem við erum ennþá í þessu fulltrúalíðræði sem er náttúrulega ákveðn praktisk takmörkun á líðræðinu þá verða fulltrúar samt að reyna að opna sig og opna kerfið og nýta sína stöðu til þ Með, með þessari tengingu, sko, mér veist það, mér veist það er mikilvægt. Akkurát, og það er náttúrulega upplýsing að gefa að gangsa í grunnurinn, sko. Nákvæmlega. Svo að það séhægt að, og það er bara þægilega fyrir alla, sko, í stað þess að til dæmis uh, ég sem fulltrúið þurfi að svara, sko, einhverju fyrirspurnið með því að finna eitthvað skjal og senda í tölvuposti. Já. Miðkomandi geti bara, jafnvel farið bara að mittlilega og sota þetta sjálfur, sko, ef að, ef að mm. þegar það er í búið, sko. Ná, komilega, og, og það snýst kannski líkum það að fólk á þurfa að treysta neinum í blindni. Það Æ. á bara að geta fylgst með Æ. og bara sagt, jæ, þetta er nú ekki nóg gott út af því að x og Akkurát. y og... Akkurát, við með. með bara regluna fyrir fram á mig og þetta er tala eftir þeim. þeim. Já, nokkalega, og þetta er nú mikilvægt í tengslum við það sem að píritar hafa verið gera í borginni líka. Æ að opna bókaldið og, uh, og styrkja, sem sagt, rafræna þjónustu borgarinnar. Akkurat. Það er náttúrulega gríðarlega ja, mikilvægt við í við erum lagt ágetan grunn, þetta er bara spurningum að taka það og bara hlaupa með það að alla leið. Já, nákvæmlega <laughs> og það er rósulega mikilvægt og það er eins og þegar núna, það er til dæmis morgar nefndir sem, nefndi sem að vinna vinnu og er, og eru með fundargerðir og íminslegt sem er svo ekki auðvöldlega aðgengilegt ja, á vefnum. Yfir og og það er þú veist það hægt að fá þar ef ef er beði um þær en það tekur kanskje einhverar vikur og þar núna núna komið fundagerðakerfi sem að heldur út með allt saman það er einnig að þetta í Einmitt. svona nemnd ert í nevnd ja um, og það er svo mikilvægt út af ja. því að segjast er svo bara fyrir ég mynda, fyrir fjölmilla sem að eiga að verst, hjálpa almenningi að að stunda þetta afhald að þá þá væra þeir líka geta geta séð þessa fundagerði hratt og örugglega til þeirra að vinna vinna hérna eh uh, sitt starf sko. Þannig af því að það er oft talað um því að þyr geta fengið að ef að við biðjum va ég menna þá er það er það, það er þessi, þessi spurning um sko, raunverulegt aðgengi með, og með, bara að sé aðgangur. að aðgangur að já er já. er að geta gnistir eitthvað enn aðgengi eh ja nei aðgangur að er að er að mega, Nýta sér eitthvað Já. að aðgengi er að geta, geta það, Noganlega. saman byrja sko aðgengi fatlaða. Sko. Við höfum öll aðgengi, að, opin byrja byggingu til dæmis, sem er opinu öllum, eða aðgang, við öll aðgang, Já. <laughs> en svo þarf kannski að grípa til einhver sértakur að gera til að jafna aðgengi. Okay. Og það er líka upplýsingum, veist, að upplýsingum, þeir eru ekki bannað að kynna þér málin, en ef upplýsingarnir eru ekki mjög aðgengilegar, til dæmis fyrir aðra hópa heldur en eh, okkur tvö, ég menna sem innflýtendur og umsvegjendur um alþjóðlega vernd og alls konar svona hópar sem að þurfa nöðsynlega að hafa allar þessar upplýsingar eh, um réttindi og þjónstu sem stendur, þjónstu sem stendur til boða, mm -hmm. ef það er ekki á tungumálum sem að sem að þessu hópar skilja þá er að auðvitað ómögulegt. Þannig að þetta er þetta er eitt stórt verkefni sko bara jafnt aðkengi eltur sem hægt er. Og þú einmið og þú myndist einmið um fatla uh, fólk og og, og það tengist þessu líka mikið út af því að að það er raunverulega þannig að, um, að hversu sterkt bakland þú ert með Já. sem fötlu manneskja Það er að fara ákveða fa hvað er svo góð að þjónustu þú færð og nú umhverfi út af því að sumir eru ekki búin að kunna sig nægilega vel hvað réttendur þeir eru og hver möguleg þjónusta er en svo er einhverir sem er kannski með ég meina ég meina út að geta kynnt sér það sjálfur og svoléi sem sumir þurfa þennan stuðning til þess að geta gert þetta og þá erum við kominn út í ákveðna spurningu um réttarríkis samfélaga Já, já. erum við öllir rétt og reglum já, já. það Þetta finnst mér mikið mikið að tala ekki Já, það er rétt að vissa síðan dælust í þessu, varlega klárlega að <laughs> þetta erum bæði miklir <laughs> aðgengi snördar. Já, en, uh, oh, aðgengi snördar. <laughs> <laughs> en ég að þetta sé komið komi gott hjá okkur. Uh, bara þökkum áhyrnina klárlega og bara gangi þeir eru í barátunni. Takk fyrir það. Ja.